طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحافظ قصص إسلامية وتاريخية جاءوا برأسك يا ابن بنت محمدٍ متزملاً بدمائه تزميلاً ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلاً فجراح الحسين بعض جراحي وبصدري من الاسى كربلاء أترجو أمة قتلت حسيناً شفاعة جده يوم الحساب؟ فقد شهد يوم العاشر من محرم فاجعة كبيرة ألمت بالمسلمين حيث قتل الإمام الحسين رضي الله عنه وقطعت رأسه الشريفة مع شباب أهل البيت بل سيقت نساء آل بيت النبوة مأسورات فكيف السيوف استباحت بني الأكرمين والله إنه الذهب المتلألئ في كل عين فبعد أن استقرت الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان بعدما تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب عنها وبايعه هو وأخوه الحسين رضي الله عن الجميع وذلك حقناً لدماء المسلمين أراد معاوية أن يورث الحكم من بعده لابنه يزيد فأخذ معاوية البيعة له في حياته فقابله الكثير من الصحابة والمسلمين بالرفض والاستياء لأن يزيد لا يصلح للخلافة ولما مات معاوية بن أبي سفيان وبلغ أهل الكوفة موته، وأن يزيد قد ورث الخلافة، كتبوا إلى الحسين رضي الله عنه يدعونه إليهم ليبايعوه خليفة للمسلمين، فكتب لهم جواباً مع رسولهم، وأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل بالرسالة إليهم وليتفقد الأمر هناك، فلما وصل مسلم اجتمع ما يزيد على خمسين من زعماء الكوفة، وأخذ عليهم العهد والميثاق بالبيعة للحسين، وأن ينصروه ويحموه ثم تواترت الكتب إلى الحسين من جهة أهل العراق فعلم يزيد بن معاوية بأن أهل العراق يريدون بيعة الحسين فخاف على ملكه المغتصب فعزل والي العراق وولى مكانه عبيد الله بن زياد فقتل مسلم بن عقيل ورماه من أعلى القصر وكان الإمام الحسين رضي الله عنه قد تحرك من الحجاز إلى العراق فأدرك والي مكة عمرو بن سعيد بن العاص خطورة الموقف فأرسل وفداً إلى الحسين وعلى رأسهم أخوه يحيى بن العاص فحاولوا أن يثنوه عن عزمه ولكنه رفض فنادوه يا حسين ألا تتق الله تخرج عن جماعة المسلمين وتفرق بين هذه الأمة فرد الحسين بقول الله تعالى لي عملكم ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون فقال له فان كنت ولا بد سائرا فلا تسر باولادك ونسائك فوالله اننا لنخاف ان تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون اليه فكتب عمرو بن سعيد بن العاص الى عبيد الله بن زياد ينهاه عن التعرض للحسين ويأمره بأن يكون حذرا في تعامله معه قائلا له أما بعد فقد توجه إليك الحسين وفي مثلها تعتق أو تعود عبدا تسترق كما يسترق العبيد وكتب مروان بن الحكم إليه أما بعد فإن الحسين بن علي قد توجه إليك وهو الحسين بن فاطمة وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتالله ما أحد يسلمه الله أحب إلينا من الحسين وإياك أن تهيج على نفسك ما لا يسده شيء ولا ينساه العامة ولا يدع ذكره والسلام عليك فخرج ابن عمر رضي الله عنه يلحق الإمام الحسين فقال له أين تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك فقال له الحسين هذه كتبهم وبيعتهم فقال له ابن عمر إن الله خير نبيه بين الدنيا والآخرة، فاختار الآخرة، ولم يرد الدنيا، وإنك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يليها أحد منكم، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم، يا حسين، يخذلونك فلا تذهب، فإنك تأتي قوما قلوبهم معك وأيديهم عليك، فأبا أن يرجع، فاعتنقه ابن عمر وبكى، وقال، أستودعك الله من قتيل فعلم يزيد بن معاوية بخروج الحسين رضي الله عنه من مكة واتجاهه للكوفة فكتب إلى ابن زياد يحذره ويقول بلغني أن حسينا قد سار إلى الكوفة وقد بتلي به زمانك من بين الأزمان وبلدك من بين البلاد وابتليت به من بين العمال وعندها تعتق أو تعود عبدا كما تتعبد العبيد فتخلى بعض أهل العراق عن بيعتهم للحسين خوفا من أن يقتلهم يزيد بن معاوية كما قتل مسلم بن عقيل فلم يبق معه إلا الذين خرجوا معه من مكة فقال لهم الحسين من أحب أن ينصرف فلينصرف فقالوا له ننشدك الله إلا ما رجعت من مكانك فإنه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة بل نتخوف أن يكونوا عليك فوالله لا نبرح حتى ندرك ثأرنا أو نذوق كما ذاق مسلم فأرسل ابن زياد عمر بن سعد وجيشه ليقتلوهم وكان هذا الجيش مكونا من أربعة آلاف مقاتل فتباطأ عمر بن سعد في القتال فهدده ابن زياد إن لم ينفذ أمره سيقوم بعزله وهدم داره وقتله فحاصروا الحسين رضي الله عنه ومن معه حصارا شديدا ومنعوا عنهم الماء لمدة ثلاثة أيام والحسين ومن معه من أهله وأطفاله يعانون من العطش الشديد ثم كتب ابن زياد لعمر بن سعد بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت فعرض على الحسين أن يبايع ليزيد بن معاوية وجميع أصحابه فإذا فعل ذلك رأينا رأينا والسلام فرفض الحسين وقال والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن أراد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين فلما أصبح الصباح وكان يوم العاشر من محرم يوم عاشوراء تهيأ الحسين رضي الله عنه ومن معه على القتال وكان معه 32 فارسا وأربعون راجلا وتهيأ جيش يزيد بقيادة عمر بن سعد وكانوا أربعين ألف مقاتل وقاتل أصحاب الحسين بين يديه حتى استشهدوا جميعا وكان أول شهيد من أهله هو علي الأكبر ابن الحسين فخرجت السيدة زينب تنكب عليه تبكي فأدخلها الحسين بيده خيمتها وتوالى استشهاد شباب أهل البيت الأطهار والتف حول الحسين أولئك الظلمة فظل يجول فيهم بالسيف يمينا وشمالا وهم يهربون منه حتى تقدم رجل يقال له زرعة ابن شريك التميمي عليه لعنة الله، فضربه على يده اليسرى، وضربه آخر على عاتقه، وطعنه سنان بن أنس لعنه الله بالرمح، فوقع الحسين على الأرض شهيدا، فتقدم شمر بن ذي الجوشن ففصل رأسه الشريف عن جسده الطاهر، وقيل ثم جاء عشرة من الخيالة داسوا على الجسد الطاهر للإمام الحسين، ذهابا وإيابا ووجد بجسده حين قتل ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة ولم ينج إلا علي الأصغر فحفظت ذرية الإمام الحسين فأخذوا رأسه الشريف إلى ابن زياد، فلما وضع رأس الحسين بين يديه جعل ينكت بقضيب كان في يده في ثغر الإمام الحسين فيحرك به شفتيه فقال له أبو برزة الأسلمي والذي لا إله إلا هو لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هاتين الشفتين يقبلهما والله لأسوءنك، أنك ألا إن هذا سيجيء يوم القيامة وشفيعه محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمة ثم قام من مجلسه وانصرف أما بقية أهل الحسين ونساؤه فأخذهم ابن زياد مكبلين مأسورين وأمر لهم بمنزل في مكان معتزل فأجرى عليهم الرزق وأمر لهن بالكسوة والنفقة وبقوا هناك فترة ثم أوصلهم يزيد بن معاوية إلى المدينة المنورة بعدما خاف من ثورة المسلمين عليه لقتله الإمام الحسين وسبيه لأحفاد وحفيدات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان عمر الحسين يوم قتل ستا وخمسين سنة وكان استشهاده يوم الجمعة في العاشر من محرم سنة إحدى وستين من الهجرة الشريفة هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين